Kun ajat, kiinnitä huomio ajamiseen, eikä esimerkiksi puhelimeen. 80 vauhdissa 100 metriä sujahtaa neljässä ja puolessa sekunnissa. Siinä ajassa ehtii tapahtua paljon. Silmien on siis syytä pysyä liikenteessä. Keskity siis ajamiseen, eikä esimerkiksi puhelimeen. Kun ajat, Aja!